В Іспанії у Алонсо є хороші шанси. Хто буде опозицією команди Ферері на цьому етапі в боротьбі за третє місце, безумовно, має бути команда Red Bull. Вони пообіцяли нове шасі Себастьяну Фетелю, мовляв, із старим є якісь проблеми, саме тому він і програє напарнику, хоча глобальна проблема в налаштуваннях. Він поки що не може знайти спільної мови із новими валідами Формули-1. В цьому плані значно більш виграшна ситуація у напарника Дані Рікардо, який прийшов в команду. Йому не треба перевчатися, скажімо, пілотувати чемпіонський болід на болід менш гідний високого титулу чотириразового чемпіона світу. І Дані Рікардо на гран-при Іспанії я б сказав. Зможе ще раз випередити Себастьяна Фетеля. Дуже а, тонка межа між тим, хто кого. Але моя ставка на користь Дані Рікардо. По-перше, Себастьян Фетель ніколи не вигравав пол позишн в Іспанії. У нього 45 за кар'єру на всіх трасах які є в календарі чемпіонату. В нього є пол тут в Іспанії не було. По-друге, Дані Рікардо протягом чемпіонату виглядає переконливіше. Ми бачили в кваліфікаціях приклади, коли команда випускає пілота скажімо, Фетеля раніше. Дані Рікардо чекає до останнього моменту найкращих умов на трасі, виїжджає на одне швидке коло і показує його, щоб гарантувати собі другий, третій сегмент кваліфікацій. І це показує його впевненість у собі, впевненість на влаштуваннях, і я думаю, що ця впевненість має його нас порадувати, ну а йому дати шанс виграти у Себастьяна Фетеля і на гран-при Іспанії дуель. Ну, а вже які будуть холівари після цього, як вболівальники будуть оцінювати результати, я думаю, що ми теж з нетерпінням чекаємо на те, що розгранеться в інтернетах.